Ми за своєю сліпотою, егоїзмом і страждань не помічаємо нічого прекрасного і не встигаємо і за цього насолоджуватись. Коли створюються умови зовнішні, які вивертають зсередини усе, що ми накопичили в своїй душі, в своєму серці, в своїх просторах, в своїх судьбах, в тих історіях, які нам здаються – наважденням, наказанням, судом Божим, да, судьба. Ми втрачаємо зв'язок з реальністю, дійсно з реальністю, бо реальність вона весь час щаслива, весь час красива, вона весь час в любові, вона весь час мирна, вона весь час турботлива, вона весь час вільна і неймовірно безмежна.